असलकम वेलकम एवरीवन, वन होम मेड फ्राइड चिकन विद राइस एंड पटाटोज़ ये देखें मैं चिकन आपको खा कर दिखा रहा हूं, सब्सक्राइब पर प्रेस करें और बेल आइकान पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सब्सक्राइब पर पुश करें और घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि वीडियो आप तक पहुँचे और ये देखिए मेरी इन्ग्रीडियंट्स चिकन 600 ग्राम दो पटाटो ले लिए मैंने रेड चिली राइस लेमन मस्टर्ड पाउडर एग लेमन फ्लोर, साल्ट सोया सास یہ میری انگریڈیئنس ہیں ان سے ہم نے بنانا ہے تین چیزیں 3 ان ون وہ کیا بات ہے اب ایک بڑے بول کے اندر کارن فلور کو میں نے ڈال لیا ہے یہ کارن فلور جو میں نے اسمال ہا بول ہے فل بھی نہیں ہے یہ چھ سو گرام کے لیے ہاف کافی ہے اب اس میں جائے گا مسٹر پاؤڈر یہ मस्ट अब एक साल्ट डालेंगे हम इसमें ये ये हाफ हाफ मैंने डाला और ये वन बन गया वन स्पाइस स्पून साल्ट अब इसमें जाएगा रेड चिली रेड चिली इतनी काफ़ी है हाफ अब जाएगा विनीगर ये क्योंकि इसमें हमने लेमन भी डाला इसलिए मैंने विनीगर को कम रखा है मैंने सारा लेमन जो रखा है अब जाएगा इसमें सोया सास ये। और हमने अब आप इसमें डाल दिया है सोया सास इतना ठीक हो गया और अब इसमें जाएगा एक अंडा सब्सक्राइब पर क्लिक करें घंटी वाले बटन को दबाएं اور یہ میں نے انڈے کو اس میں ڈال دیا ہے اور یہ بہت مزے کی ڈلیشیس ڈش ہے تھری ان ون کیا بات ہے اب ہم اس میں لیمن کو ڈالتے ہیں لیمن کو کٹ کرتے ہیں پھر لیمن کا رس اس میں ڈالتے ہیں لیمن بہت مزے کا زبردست ٹیسٹ دیتا ہے اگر آپ کے پاس لیمن نہ ہو تو سرکہ لیں ये यानी इस तरह रस निकाल लिया है ये एक बड़ा लेमन है ये बड़ी इजी रेसिपी है होम मेड बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं अब मैंने इसको करना है मैरिनेट मिक्स करते दे इसको अच्छी तरह से यह ऐसे फ्राइड चिकन के جو ہے نا مزہ بہت ہے کھانے کا ٹماٹو کیچپ کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ کے پاس منٹ ساس ہے تو منٹ ساس کے ساتھ کھائیں اب اس میں میں نے چکن کو ایڈ کرنا ہے اور اب میں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے 600 سو گرام چکن اس کو ہم میرینیٹ کر تو ہم نے ساتھ ساتھ وہ ہو گیا ہے تو اب میں نے چکن کے پیس ڈالے یہ دیکھیں مسالہ کس طرح اس کو لگ رہا ہے اور کلر دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں کوئی ہلدی تو ڈالی نہیں ہے اور یہ کلر دیکھو کتنا پیارا یا پڑا ہے فوڈ کلر جیسے ہوتا ہے مسٹرڈ کا اپنا رنگ ہے آپ نے دیکھا نا سرسوں کی جو پھول ہوتے ہیں یلو یلو کلر کے یہ ویسا ہی کلر ہے سرسوں کا کیا خوبصورت ہے اور اس سے کلر بھی بہت زبردست آتا ہے اور ٹیسٹ بہت زبردست اب میں اس میں ڈال رہا ہوں بلیک پیپر یہ تھوڑی اور بلیک پیپر جائے گی یعنی یہ ہاف بنتی ہے ہاف اسپائس سپون میں نے بلیک پیپر ڈالی ہے اب اس میں جائے گا مکس مسالہ آل جو ہے ایک میں نے اسپائس سپون وہ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے چکن کے ساتھ مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ وہ چکن کو بالکل لگ گیا ہے تو اب دیکھے ہمیں اس میں پانی نہیں ڈالا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس میں لیمو کا رس وہ ڈالتے دوسری چیزیں تو پھر ضرورت نہیں پڑتی تو اب ہم نے پٹاٹو کا چھلکا اتار لینا سے دو پٹاٹو کافی ہیں اس کے چار پیسز بن جائیں گے بڑے لارج والے اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے دس منٹ کے لیے اس کو ہم نے فریزر میں رکھ دیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ فریزر میں نہ بھی رکھے تب بھی صحیح ہے اس کو کم سے کم آدھا گھنٹہ رکھا کرے ضرور بنا کر پہلے میرینیٹ کر کے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ اس میں جگہ ہو جاتا ہے اب ہم نے چاولوں کو پانی میں واش کرنا ہے اچھی طرح سے تین مرتبہ پانی نکالنا ہے اس میں یہ یہ یہاں سے میں نے پانی نکال دیا اور رائس بھی دے دیا کس طرح وائٹ وائٹ کرے پیارے پیارے ایسے اب یہ دیکھیں کہ یہ میں جو بنا رہا ہوں تین ڈشیں ایک ٹائم کے اوپر ساتھ میں پوٹاٹوز ہیں رائس ہیں فرائیڈ چکن ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے ماؤس واٹنگ ڈشز ہیں نا کیا بات ہے اب میں نے پانی کے اندر یہ پٹیٹو کو ڈال دیا ہے اس کو پھر اوپر سے ہم کر دیتے ہیں کور کر کے ہم اس کو ایسے تاکہ یہ बुबाइल हो जाए और कढ़ाही के अंदर मैंने बटर डाल रहा हूं इस तरह ताकि अब हमने ले लेना है ओनियन इसकी करनी है हमने कटिंग अब ओनियन की कटिंग यह देखें ऐसे ब्रिक ब्रिक स्लाइस इस तरीके से आप अगर प्याज को पकड़ते हैं तो आपके हाथ में नाइफ नहीं लगेगी तो फिंगरों का आपने ऐसे रखना है जैसे मैंने ये ग्रिप किया अब ओनियन जाएगा कढ़ाही में ये اب میں نے اونین کو کڑاہی کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے براؤن ہوم میڈ ڈشیز کا کیا بات ہے کیا مزہ ہے گھر پہ آپ نئے ریسٹورنٹ جیسے کھانے میرے پاس بہت ساری ریسیپیز ہیں پندرہ سال میں نے ریسٹورنٹ میں کام کیا ہے بے شمار ڈشیز ہے اس کو ٹیسٹ آپ کو ویسے ملے گا میرے ڈشز میں تو یہ ہوم میڈ ڈش ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی تاکہ ہم اس میں कलर निकाल लें अब इसमें मैंने डाल दिया है साल्ट ये 1 एंड हाफ यानी इसमें साल्ट डाल दी आप रेड चिली डालेंगे, देंगे इसमें हाफ़ रेड चिली ये काफ़ी है अगर आप रेड चिली नहीं भी डाल दें अब मैंने पीस डाल दी है रेड चिली अगर नहीं डालना चाहते तो आप ब्लैक पेपर डाल लें अब मैं इसमें डाल रहा हूँ स्पाइस गर्म मसाला पाउडर जो है वह डाल दिए अब इसमें जाएगी हल्दी हाफ़ स्पाइस اب ہم اس کو یہ دیکھیں پانی اس کا کس طرح بوائل ہو گیا ہے جب پانی گرم ہو تو پھر اس کے اندر چاول ڈالنے چاہئیں یہ اب پانی میں اس کے اندر ایک اور ہم نے اور ڈالنا ہم نے اڑھائی ڈال دینے ایک پہلے ہو گیا تو یہ بن جاتے ہیں ساڑھے تین آدھا تو ختم ہو جاتا ہے تو ان تین کے اندر پھر چاول جو ہے کیونکہ وہ پھیلتا ہے اس نے پھیلنا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں پانی صحیح بوائل ہو گیا پھر اس کے اندر ہم نے چاولوں کو ڈال دینا ہے اب ہم اس میں چاولوں کو ڈال دیں گے اس طرح یہ ایسے تو مجھے یہ کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں کہ چاول کس کس کو پسند ہیں اور فرائیڈ چکن کس کس کو پسند ہے تو ساتھ میں یہ پوٹاٹو جو ہے یہ بھی بہت مزے کے ڈلیشیس ہوتے ہیں ان تینوں چیزوں کو کھانے سے جو ہے لطف اندوز ہوں فریشمنٹ کریں پٹاٹو کے ساتھ فرائڈ چکن کے ساتھ جب آپ رائس کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کا سنیکس بن جاتے ہیں نا یہ اسنیکس میں ملتی یہ چیزیں ہے آپ میں نے اس کے اندر چکن کو گرم آئل فرائی پین کے اندر یہ دیکھیں میں نے چکن کو ڈال دیا ہے جی او چکن کا جو ہے مسالہ جو میں نے لگایا ہے دیکھو تیسرا اس کو बोटी के साथ चिपका हुआ है ऐसे ये, और ये इतने मज़े का बनेगा क्रिस्पी बनेगा आप लोग खाएंगे अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो मेहमानों के लिए ऐसा बनाए तो वो भी याद करेंगे कि वाकई भी हमने ये ہم اپنے مہمان گئے وہاں پر تو انہوں نے ماری مہمان بازی کی ہے تو کیا فرائڈ چکن کے ساتھ پھر وہ کہیں گے ہمیں بھی بتائیں ایسی ریسپی تو فرائڈ چکن کی میرے پاس بے شمار ریسپیز ہیں بہت مزے کی ہیں ڈفرینٹ ڈشز ہیں چکن بندہ ایک جیسی ڈش کھائے تو تنگ آ جاتا اس لیے مختلف بنائیں انجوائے کریں ہفتے میں چار سے پانچ دفعہ تو بنائیں ضرور یہ دیکھیں فرائی پین کتنا بھر گیا ہے پیس سے اب میں نے یہ چاولوں کا ڈکن کھا دیا ہے دیکھو اسٹیل کیسے نکل رہی ہے میں پال لیا خوشبو کس طرح پال گئی ہے چاولوں کی یہ اب میں یہ دیکھو کڑھائی کس طرح بھر گئی ہے ایک چھوٹا سا بول تھا ہم نے جو نکالا تھا چاولوں کا اب یہ دیکھیں پوری کڑھائی یہ دیکھو کس طرح چاولوں سے ماشاء بھر گئی ہے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اکیلا کیلا چاول بنے ہیں اب میں اس کو نکالتا ہوں پلیٹ کے اندر پلیٹ کو میں نے آل ریڈی جو ہے کھیرا اور ٹماٹر کے سلائس سے ڈیکوریٹ کر دیا تاکہ اس پلیٹ کے اندر چاول دیکھنے میں خوبصورت لگے یہ ماشاء اللہ اور میں نے اس کے ساتھ جو پٹاٹو بھی رکھ دیے ہیں بوائل والے اب ہم نے اس میں جو فرائیڈ چکن ہمارا وہ ہم نے اس میں رکھنا ہے ایک ہی پلیٹ میں میں یہ لگا رہا ہوں تینوں چیزیں کیا بات ہے یہ ماشاء اللہ کیا لک آئی ہے چکن کی کیا خوبصورت ہے ماؤتھ واش رہی ہے دیکھیں ماشاء اللہ پلیٹ کے اندر تینوں چیزیں کتنی پیاری خوبصورت لگ رہی ہیں بنائیں اس طرح ابھی انجوائے کریں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ جی ہم نے یہ چیزیں جو بنائی ہیں بہت واقعی اسی ریسپی کے ساتھ بہت مزے کی بنی ہے تو پھر آپ اس کو لائک کریں کمنٹس کریں آگے فیملیز میں فرینڈز میں شیئر کریں تو اب میں نے گارنش کے لیے یہ دیکھیں اس کو کس طریقے سے میں نے اوپر سے اس کی گارنش کر دی ہے اور یہ منٹ کا پھل ہیں ساتھ میں فلاح اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا لک ہے ساتھ میں میں نے ٹماٹر کیچپ رکھی ہے اب میں یہ کھا کر دکھاتا ہوں सो oh, डिलीशियस so अब चिकन की बारी आ गई अब चिकन को खाते हैं मिंट ये देखे मैंने टमाटो कैचप लगाई वो क्या लुक है चिकन की माशा अच्छी लगी तो शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग माई